Jag har då den stora äran och glädjen att få kåra årets fria bildare. Priset går till Kärgårdens kombi, Sariston kombi. Särgårdens kombi, verkar inom den nuvarande Pargas stad och består av de fem tidigare kärngårdskommunerna Pargas, Nagu, Corpo, Hotjär och Injö. Institutets verksamhetsområde består av en mycket vidsträckt kärrgård och ett av de mest utmanande verksamhetsområdena inom hela medborgarinstitutssektorn i landet. Befolkningen finns utspridd på öar, ända från Utö i söder till Injö i norr. Närmare 100 av de bebodda öarna saknar fast vägförbindelse. De geografiska förhållandena med färjor och förbindelsebåtar skapar speciellt stora utmaningar då det gäller att arrangera kurser och engagera lärare som har möjlighet att leda kurser i en Kärngårdskommun. Samtidigt utgör kärrgårdens kombi en ovärderlig del av kärrgårdssamhällena, speciellt under vinterhalvåret. Då det övriga utbudet av verksamhet i den glesbeboda kärgården är rätt begränsat. Det utmanade verksamhetsområdet, institutets speciella betydelse för skärgårdssamhällena i kombination med ett aktivt och kreativt grepp, att via till exempel online-kurser möta både Coronans och kärgårdens speciella krav. Gör det tvåspråkiga kärgårdens kombi, Sariston Kombi, välförtjänt av utmärkelsen. Årets fria bildare 2022. Det var motiveringen. Och tacket går naturligtvis till hela personalen, med dig, rektor Cecilia Hinnersson i spetsen. Jag kommer ihåg att Helsingfors rektor Elinor Gube- alltid betonade att det är timlärarna som gör institutet. Och det stämmer onekligen. Men- Samtidigt så skulle det ju inte finnas något timlärare utan en rektor som håller i trådarna och som fördelar resurserna så att kursutbudet möter efterfrågan. Och lika lite som ett institut klarar sig utan en rektor klarar sig inte heller en rektor utan kursplanerare och sekreterare. Tillsammans har ni år efter år lyckats skapa en verksamhet som känns angelägen för kommunens invånare. Jag vågar nog säga att Kärrgårdens kombi har varit steg före säkert i många saker, men åtminstone vad gäller online-kurser. Redan långt före covid-19 invaderade vårt land så hade ni aktiva online-kurser. Och inte bara för er egen kommuns invånare, utan om jag kommer rätt ihåg så samarbetar ni med med det där med Karle Björkis och gjorde ett sådant här samarbete verkligen över kommungränserna. Jag var verkligen imponerad redan då. Och imponerad är jag också idag, inte minst av er hemsida. Den, egentligen så har jag gröna Vavun för den är, så, den är så enkel, men samtidigt så oerhört levande och lockande. Man blir bara på jättegott humör när man öppnar den. Så ett stort grattis till er alla på Skärgårdens kombi och fortsätt i samma stil med det värdefulla arbete som ni gör. Tack ska ni ha. Jag är förstås också jätteglad över att, att kunna överräcka det här diplomet, lite blommor och också vårt pris som börjar av Kaj Wikström, bildningens, bildningens ljus, som vi räcker över till alla de som blir valda som årets nya bildare. Och jag, ju leva, jag lever ju nästan halva mitt liv på, på sociala medier, så jag också följer väldigt roligt med vad medlemmar gör. Det är alltid lika roligt att följa med vad ni håller på med här i park. Så se den variationen av, av verksamhet, ni är ute och rör er i, i bygden, i kärrvården. Så det är väl förtjänat det här priset. Och vi pratar vi börjar här med, med, med Cecilia. Vi har inte ännu blivit coronasmittade, för vi är superkvinnor, ingenting biter på oss. Så jag vågar kanske ge dig ett krav, för det skulle jag jättegärna vilja göra. Så grattis. Jag säger tack, alltså jag blev jätteöverraskad, jätteglad. –över den här nomineringen och tremeringen. Kanske främst för det att, att uh, vi vet att vi gör ett jättebra jobb. Vi jobbar med våra nära våra medborgare och vi tar reda på vad de vill och svarar på deras önskemål. Men tänka kanske inte längre än så. Vi tänker inte att det syns någon annan stans. Vi, vi är här i vår egen lilla stadsgubla. Men uh, för det här gjorde vi extra glada för att det faktiskt syns syns det jobb vi gör och det här ändå, förutom medborgarnas tack för det vi gör, så känner vi oss extra sedda så här. Jag har jobbat rätt så länge, tio år, som rektor för och Jag måste säga att utvecklingen har varit enormt fin. Alltså Intresset för medborgarinstitutet ökar. Vi får mer och mer efterfrågan, vi får mer och mer men det här deltagare, vi får nya deltagare. Vi får som, som också Måsar. Det kommer deltagare från andra delar av landet även utlandet. och Jag tycker på våra onlinekurser. och tycker det är jätteroligt. Och det här skulle inte vara möjligt utan en så superpersonal som vi har på det här institutet. Och vi blåser alla åt samma håll med samma glädje och iver att vi tur med, med den här verksamheten. Så stort tack! Tack för det och, och jag förstår att vi har också, du har bjudit in lite av dina, dina chefer här, så vill vi gärna med det. Ulrika Lundberg och Katrin och Solånen. Vi är båda bildningschefer, ena för Ulrika från den svenska och Katrin från den finska sidan. Så varsågoda. Tack. Jag måste säga att det är en stor ära för mig att få vara här idag och, och, och närvara när Kombi när får ta emot den här vi sin för sin bildningsinsats i, i kommunen. Jag har haft förmånen att, att följa med Cecilia och, och kollegorna under många år och det är ett fantastiskt jobb ni gör. Och så som här framkom så, så har populariteten blivit bara större och större det, fler och fler deltagare och ett stort intresse för det som, som institutet erbjuder. Och, och det är inte bara, här framkom skärgårdens special, det som, som kärgården får med sig, Det de utmaningar, men jag skulle säga också att ni lyckas väldigt väl här i centrumområdet där konkurrensen är stor med, med andra aktörer. Så att, att, att ni lyckas på det, Både fungerar ute i Kärgården med djurutmaningar som finns där, men också här i, i, i centrum som ligger bara 20 km från Någo. Så att, att, att det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Eh, sen måste jag säga att, att det här att ni lyckas år efter år erbjuda både sådana, ska vi se lite och, och, och, och trycka kurser där deltagarna känner sig liksom bekväma. Men samtidigt är ni väldigt duktiga på att trendspana och alltid vara lite stege för Det tycker jag kännetecknar, liksom kombi. Och, och det tycker jag är en viktig uppgift för den fria bildningen att samtidigt utmana våra kommuninvånare att pröva på något nytt, spännande, som man kanske inte vet att vara. Vad för det med sig? Det är ju det som för liksom invånarna framåt, så att säga, och, och, och utveckla samhället. Så att, att, att det här tycker jag kommer att bli jätteduktiga jätte på. Och sen nämndes det här också, hon nämnde pandemin. Och, och, och, och där var det ju faktiskt imponerande hur snabbt ni kopplade över alla liksom, och, och kurserna på, på nätet. Och, och, och det finns där fortsättningsvis, trots att det är lite har lätta, lätta trycket. Men jag, jag ser också här stora möjligheter att nu gå vidare med, med hela det här distanskonceptet. Äh, när vi har den här erfarenheten från, från de här åren. Så att, att här finns säkert mycket att göra och, och, och, och mycket spännande öppningar som, som, som ni kan ta tag i. Så att jag vill också från stadens sida gratulera, kombi och tacka Bildningsalliansen för att ni har uppmärksamt gjort vårt fantastiska medborgarinstitut. Och, och, och samtidigt också rikta ett stort tack till personalen, som alla är tyvärr inte med här i, idag. Men, men det är ni som tillsammans gör Kombi till, till just Kombi. Så att ett stort tack till alla och till Bildningsalliansen och, och lycka till framöver hela personalen. Och också Bildningsalliansen ger ett värdefull arbete. Tack! Katrine, Tack. tack. tack. Kiitoksia ja, ja muutamalla sanalla haluan täydentää sitä, mitä Uri äsken sanoi. Mielestäni Kompi tekee sellaista työtä, että kun ajatellaan, että monet teidän kurssilaiset osallistuvat Kompin kurssille iltapäivällä, työpäivän jälkeen, niin teillä on valtavan hieno taito saada heidät kukoistamaan myöskin sen työpäivän jälkeen. Ja siellä kursseilla on se sitten liikuntaa liittyvää, kädentaitoihin liittyvää tai mitä muuta tahansa, niin he pystyvät siellä jakamaan sitä osaamista. Ja sitä kautta niin kun, mun se on tää äärettömän tärkeä asia sille koko ihmisen hyvinvoinnille, sä pystyt jakamaan osaamista ja kukoistamaan ehkä semmoisissa asioissa, mitä sä et siellä arjen, arjen työpaikalla ja ehkä kotona pysty tekemään. Tämä on sellainen asia, mitä, mistä teille sanoin, erityinen kiitos vielä kaiken sen lisäksi, mitä tässä on tämän tän päivän esityksessä ja puheessakin tullut esille liittyen siihen, että olette olleet edelläkävijöitä näistä verkkokoulutuksissa ja ja ja ja kun hoiditte hienosti ja teillä on niin valtavan hyvä tämä porukka on, on kurssisihteerit ja Katja siellä vähän kauempana. ja sit cecilia siinä ihan minun vieressäni ja Auru kertoo sit mitä Mitä ja enemmän me sitä kuulemme, niin tiedän että asiakkaat ovat kunnossa. Et lämpimät onnittelut ja oikein paljon kiitoksia suomenkielisen koulutuksen puolesta. Siitä hienosta työstä, mitä te teette kaikkien kaupunkilaisten hyväksi. Kiitos. Ja ni som är med från streamen, att ni har frågor eller gratulationer. Nu har jag ettas på förhand fråga resten av personalen om ni vill komma upp. Men jag skulle vara jätteglad om ni skulle vilja komma upp här med oss. För ni vet de andra också vem som jobbar här. Och ni får gärna ställa som sagt frågor eller annars gratulationer. Så jag ger er en, en, en möjlighet för det nu en stund framöver. Marie kan säkert hjälpa till om det är någon som läcker handen eller så. Absolut, ordet är fritt. Och åtminstone i chatten så har det kommit hälsningar från, från resten av svensk Finland och gratulationer där är det hälsningar från Åbo Arbis och från Kronoby och från Börå och Nu Karleby Arbis hälsar också och gratulerar så stort. Men om ni ännu någon som är med här via. Om streamen vill säga några ord så är det fritt fram. Vi står här och poserar. Väldigt oh, ja. <skratt> <skratt> Det är lite roligt det här att vara filmkärna för idag. Det är mycket bra. Ni får gärna komma in också senare, men jag, har lite, jag tänkte att ta den här chansen att lite diskutera med personalen och med Cecilia. Siksten har, har bett om ordet. Varsågod Sixten. Ja, det är Sixten vi här i Åbo, rektor. Jag är jätteglad Kombi, att ni har fått det priset och det är min samvärde och allt det som står i den här i den här förklaringen också till priset, men vill jag också fram, eller lyfta fram det att ni är jätte, jätteviktiga för oss här i sydvästra Finland för vi har ett synnerligen gott samarbete upplevt mellan Arbets och, och Kombi och Vuxeninstitutet i gymnasiet och där har ni varit många gånger den motor som har gjort det här samarbetet så mycket som det har varit. Så också tack för det plus allt annat och lycka till i fortsättningen, vi ses ganska snart på en gemensam träff igen, tack lycka till. Sista tack. 16, tack. Och samarbete är, är ovärdigt. Alldeles är, så är alldeles bra här i södra, sydvästra Finland. Det håller jag med om. Men, men vad tänker ni så här när ni rör? Det? Jag tänker det speciellt när det här lyftes fram i kärngården. Vad är betydelsen där mot det här verkligen? Enormt. Mm. För vi har, ju, vi har ju ingenting annat. Det är för lite föreningar. Med som, som köper om det stora hela. Mm. Mm. Är det så att de kommer mangrattur huset? <laughs> det är lite tro på mig. Men... Ja. Ja. Träffar vi rätt så kommer de ja, mangrant. Ja, ja, ja, ja. Ja. Vad är det för kurser? Vad, vad, vad gör du? Vilka är populära? Vilka är det, alltså det är intressant att tycker jag måste komma ihåg det, att, att det områdena vi har, så det är inte alls att det som är trendigt i hot ska i navet. Nä. Att de är väldigt olika våra öar, vilket gör att arbetet blir ju verkligen omväxlande här. Att vad som sedan är trendigt så är det svårt att säga att just till exempel spanska är trendig i Nago. Medan sedan i en motion är, är kanske mera i mordkär. Ja, eller korpo. Korpu, kanske. Mm. Ja. ja, så här är det. Ja, mm. men, ni kan se, men ni vet ni vet vad de kärvårdsborna har. Man, man börjar känna ja. människorna också. Ja. Hur hade hade varit med jag tänker gällde corona när det inte hade han har lyckats med, hade ni lyckats samla dem kring digitala kurser eller? Ja. Ganska bra. Och, och mycket mer än vad vi hade väntat oss egentligen. nu har det liksom samlat ihop, ihop äh, från mer vidsträckta områden de här onlinekurserna. Mm. Mycket mycket mer än vad vi mm. vad vi, vad vi hade tänkt oss. Att just det här vi en som här Andra. Ja. Då kommer de nog online, ja. Ja. som sköts från Hotskär. Ja. Men en del tar det från Rovani. <laughs> <laughs> <här> och, och, och tänk vilken reklam man får göra för liksom, också den, den och mm. liksom och visa den sidan. Egentligen har man liksom kopplat ihop liksom riktigt södra Finland med riktigt norra Finland. Och det är ganska fantastiskt att vi kan göra det inom, inom fria bildningen. Men ser ni, liksom, tror ni att de här online-kurserna kommer att fortsätta på något sätt nu, så här också efter. Att finns det efterfrågan på dem? Eller vill man börja träffas? Vi nu börjar träffa och vi har fått uttryckligen önskemål att vi faktiskt ska hålla kvar våra online-kurser. Så att vi håller dem nog kvar. På grund av att, att hen från Rovaniemi kommer nog inte fortsätta på yoga oavsett. Så att vi mm. håller nog kvar de här. Men men sen när Katrin eller lyfte upp det här med att, att ni också lyckas här i stan vad är det som att de kommer till er och inte går kanske till någon annan kurs? hur lyckas ni? Om ni lyckas så bra här i stan vad är det som är det, rykte, är det har ni de bästa lärarna vad är det? De gladaste lärarna. Ja, gladaste personal. <laughs> ja, men också ni är ju inte riktigt. Jo. Jag, jag, jag har faktiskt det är svårt att säga, jag tror att vi har ju en möjlighet att snabbt svara an på vad som önskas och jag tror att det är där som, som vi lyckas, att vi, vi snabbt svarar an på vad någon önskar och så ordnar vi det och så märker vi att det här det är, det är sånt som kanske inte en förening kan ordna eller att åka till Åbo så, så det är lite ångestigt att gå egen stad så är nog ja. jätteviktigt och för den här samhörigheten känslan, att man känner att, att det här är mitt institut och det här är min granne och någon mm. annan jag känner. Så det är jätte, jätteviktigt. Mm. Men det tror jag vi uppskattar ännu mer nu efter liksom, den här coronapandemin, att faktiskt liksom känna den där samhörigheten till andra, tänker jag mig åtminstone. Uh. Vi vet ju att det är ju, alltså personalen ni är helt fantastiska det är ju ni gör. och ni är också aktivt med Bildningsalliansen och, och när vi ordnar våra fortbildningar så jag vet också att ni har en kompetens och ni, ni utvecklar er och så vidare och det är jättefint. Men, men jag tänker mig också att ni måste ha lyckats skaffa bra timlärare när det är svårt att hitta timlärare till kärnvården. Alltid är utmanande, det, det, det är sant. Men sen tror jag att... Uh... Det goda ryktet och våra nöjda lärare och deltagare gör att det vi hittar nog. Jag måste säga att när jag har talat med många andra institut som kämpar med att hitta lärare så vi har många som anmäler sig att de är mm. intresserade av att hålla kurser. Så det tycker jag att det, det visar på att det finns ett gott rykte om mm. man, man vill ja. höra till gänget. Mm. Ja, men det, det är roligt att höra. Nu vill jag förstås höra, vad har, ni, har ni någonting redan som ni kan gå ut med nu som ni har funderat i hösten något nytt, or, liksom, när ni är trendsetter, så vad skulle det vara? Jämligen. <laughs> det var har det, men ni har något nytt i alla fall. Ja, det har vi nog varje ja, år. Vi ser nog till att, att vi har en, en, faktiskt en alls en procent av vår planering ska vara nyplanerad. Mm. Så att, ja. sen, sen en fråga kanske till, en, som jag funderar. Vi har, vi jobbar i jobbar mycket med integration och, och nyanlända en, en, en del av dem, den målgrupp som trebildningen når. Jag har förstått att Pargas har tagit emot en del från Ukraina. Har ni något tankar på att där samarbeta med, med kommunen kring just det här nya? Vi håller alla möjligheter öppna. Det är det behövs så ja. Förstås till. ja, men det är roligt att höra för det vi har förstått att det är många kommuner att fundera. Och speciellt också under sommaren också. i augusti när det både för barnen och föräldrarna. Alltså. Man, man ofta Och det har vi gjort att under nu under våren så har vi när de kurser som har lediga platser så har vi släppt in av av de här flyktingarna att det finns möjlighet Att finns sig att på krellorna utan utan någon kostnad. Att, att finns det plats? Så de blir väl, välkomnade med. Ja, att höra. ja. Finns, det, finns det några frågor där ute i publiken innan vi börjar så där avrunda? här? Tom från Kronoby har bett om ordet. Varsågod, Tom. Ja, hej Tom Hansén här från Kronoby. Jag vill också gratulera er. Ni är upp i samma kategori som vi nu. Vi årets fria bildare 2020. Och vi kan väl konstatera att livet blir så mycket lättare efter, efter att man har fått <skratt> hjälp liksom, av förekommen anledning så har jag följt med er lite i också och bäddrat er, er brosyr, och ni har ju ett, ett riktigt utbud och, och, och där hoppas att vi kan också plocka några idéer därifrån i framtiden. Och, och nästa gång jag kommer till Pargas så, så jag har Sjukt sökte upp dig en gång, då var du på semester tror jag, eller borta, men jag hoppas få träffa er i sommaren när jag kommer igen, så då ska vi, ska vi skåda för er framgång. Tack och gratis. Tack Tom, du är hjärtligt välkommen. Meddela gärna i förväg så ska se på semester just den dagen. Den vet, då. Bra. Men det var roligt egentligen det här att, att höra ni då att, att livet blir så mycket lättare efter att man blir årets fria bildare. Så då vill jag påminna er alla som är med att vi väljer igen nästa år årets fria bildare. Och då får ni ju nominera er själva eller andra, eller andra som ni tycker förtjänar av ett folkbildningspris så att, att det här Vem vill inte ha ett lätt liv? Men det får man i för sig när man är i fria byggnader. Det är ett roligt, roligt liv man lever när man lever i fria byggnader.